Honjo, ah de mi számolnánk van? Kisbarna bársz, hős barna bársz? Kisbarna bársz, hős barna bársz? Látod, te magadon lápan, nem, hogy, hogy menekítsend énkel, olaszod? Messiéd. Messiéd. Remélem. Kisbarna és a vándorló cica, meg a nem vándorló cica. <gül> szóval, Az még hatalmasan vannyi márom. Igen. Szóval, emlékszel, legutóbb kis hősbarnavás hős találkozott a vándorló Összebarátkoztak, együtt sétáltak tovább. Emlékszel? És a kisbarnavás, hősbarnavás adott egy nyakörvet, a vándorló cicának. Egyik délután, amikor sétáltak, vándoroltak egy tóparton, megkérdezte tőle kis barnevás, hősbarnevás: Cica! Figyelj már, te miért vándorolsz? A kicica megállt a tóparton, nézte a vizet, kicsi szomorú volt. – Keresem a testvéremet! – mondta vándorló cica. Kisbanabás és kis banabás nézett egy nagy. – Neked van testvéred? A kicica szomorúan lehajtotta a fejét, nézte a buksiát a vízben, mint, a, mint hogyha a kis testvérét nézni a vízben. – Igen, elvesztettem. – De keresik meg ketten! Pontosan. Nem legyen szomorú egy cica. Pontosan. Kisbarnabás hősbonabás oda ment a cicához, megsimogodta a bukséret, felemelte, és azt mondta neki. Kis Ki ne. ne cica, kis cica. Ne, benne van, akkor nem tudja felemelni. De, de, de, gyere. Hadd mesélj gyere. És azt mondta, nem kell szomorúnak lenni. Van egy ötletem. Sétáljunk, vándoroljunk, és keressük meg a testvéredet. A kicsit nagyon-nagyon vidám lett. Annélkül nem teszem a kepánádat, hogy menjünk. Szóval elindultak megkeresni a kicsit testvérét mentek, mentek A kis cica már annyira jókedvű volt, hogy, hogy megfogták. És utána, és utána, na halljanak valamilyen nyávogást. Bizony, megfognak ha a nyávogást, de mi nem járunk ott. De. Már ott járunk? Jó, rendben. Szóval, egy erdő mellett mentek éppen el, amikor egyszer csak, Nyáv, nyáv, hallottak a fűben. A kis vándorló cica felkapta a fejét. Ez olyan, mint a testvéremnek a hangja. Kisbarnabás, hűsbarnabás, meg a kis vándorló cica elkezdtek rohanni a hang felé. És ott volt a fűben egy kis aranyos cica. Egy kis aranyos fehér cicuska, aki nagyon-nagyon-nagyon gyávogott. -nagyon -nagyon a kis vándorló cica oda rohant, oda szalad, ugrált nagyokat, és amikor felismerte, elkezdett ott e, kiabálni. Itt van a testvérem, néz kis barnabás, hűs barnabás, itt van, itt van, itt van. A két cica egymást körbe-körbe ugrálva, rohangálva ünnepelt. Nagyon jó kedvük volt. Nem. És mondja, panam, kér panamás, panamás, panamás, hogy állj áj. Miért? Mert, mert akkor, akkor lehet, hogy megütik egymást. <gül> kis panamás, ős panamás. Nézte őket egy darabig nagyon-nagyon jó kérdők volt a kéticráknak, fergetegesen rohangáltak fel, le, körbe, körbe. Egyszer megszólalt, kisbarnabás, hűsbarnabás. Kis Örülök, hogy megtaláltátok egymást. Most már lassan lassítsatok le, mert úgy kergetőztek, hogy összejutkoztak a végén. Vigyázzatok egymásra rendben. És, és... Most tegyen a, a kis csisa be egy, egy nyakört, és, és mondja a másik hogy áll, mert, mert ő benne van a nyakában a nyakört.